Reachie, după ce afla ceva va primi titlul de Cecan de Onoare al Capitalei, nu me voi prezenta la ceremonia de decernare. Maratonistul Tibiu subliniere Riu spune ce nu va refuza titlul de cetcean de onoare al capitalei din respect pentru Bucure subliniere TEN, însă nu se va prezenta la ceremonia de decernare sublinierei nici la alte festivit, ci. El a scris pe pagina sa de Facebook ce în subliniere îi dore subliniere pe ca exemplul său se, îi inspire pe cei care doresc să, subliniere îi de subliniere limitele în slujba binelui, nu pentru a-i reabilita pe alci, a subliniere acum a argumentat municipalitatea propunerea într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a sublinierea. Din cei Consiliului General al Municipiului, CGMB, de miercuri. Tiberiu, subliniere, a scris luni, pe pagina sa de Facebook, ce -a aflat din presă despre propunerea de a-i se acorda titlul de cetățen de onoare al capitalei, precum subliniere -i motivele propunerii. Dragi prieteni, am aflat din presă despre propunerea de a mi se acorda titlul de cean de onoare al bucure, subliniere tiului, subliniere i tot din presă am aflat ce unul dintre motive ar fi, ce exemplul meu este despre cum se i reabilitez pe alții. Nu mă fi gândit niciodată ce pe umeri unui berege Oana ar ajunge se aturne vreodată o asemenea responsabilitate, scrie un subliniere El afirm ce în subliniere îi dore subliniere te ca exemplul său se să îi inspiră pe cei care doresc se subliniere îi de subliniere asc limitele întotdeauna în slujba binelui, nu se îi reabiliteze pe alții. De asemenea, spune un subliniere eriu, dacă proiectul va fi aprobat în subliniere din ca nu va refuza titlul de cea de onoare din respect pentru bucure subliniere ten, însă nu se va prezenta la ceremonia de decernare. Eu mă doresc ca exemplul meu să îi inspire pe cei care doresc să. Subliniere i de subliniere ask, limitele, întotdeauna în slujba binelui, nu pentru a-i reabilita pe alții. Dacă în Consiliul general se va vota acordarea acestui titlu, nu îl voi refuza, din respect pentru tot ce bucure tenii, dar nu mă voi prezenta la ceremonia de decernare sublinierei nici la alte festivități. Le mulcumesc celor care s-au gândit să mi-e acordă această distincie sublinierei tuturor celor care cu gândurile lor bune m-au susținut în timpul ultimei competicii, spune maratonistul. Primria Capitalei ar urma să-i ofere titlul de cecian de onoare al capitalei maratonistului Tiberiu în subliniere Eriu, care reprezintă un exemplu de curaj, boi, deruire, subliniere sublinierei performant, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de a subliniere din cei Consiliului General al Municipiului, CGMB. expunerea de motive a proiectului propus de primarul Gabriel Afirea, se arată ce subliniere RU, în vârstă de 42 de ani, este singurul european care are o subliniere. IT se termine ultramaratonul de 563 de kilometri de la Cercul Polar, pentru al treilea an consecutiv.